نصوص نجيبها من تحت الانقان حاول نقلل في طول القضبان شطب على اللي ملاغينا في جدول لوحدي فمهما بيقولوا عفار رمي لاجل ظهور السراح حياتنا كلها مرميه على الله فأول في اول فصولها محدش يجيلي يقول انا رجلي ع مش هطلع حكيم يا سي لازم اتكلم على الواقع المهن اللي شفته بعيني وامين يا النص اللي فوقنا بيزيد يا النص التاني نازل ديبيا دي. يا شاغلني ده كله نصنا اتعبد نصنا في الويد يا زي زيك ده مش صفر في كلامي ده ليك كانش معاه او ضد الفكره كلها من عدم توازن ان انا طالع ولا جاي اكني الصحة بتشيب والراس بتمل مش هطلع في تريك انا جن انا جن فبرجع للألم من بعد غيابي بالأقوى في الأقوى إن انا كزيزة. فيش للمساعدة عوامل بكتب بوصل للسامع بكتب للشغف بزاول جيتي مرحلة استضافة للكل وانا اللي بتألم وفارق انفينيتي حياتنا كلها انفينيتي مطلعش بالحاجة في اتنين بوصل في بيتي للميتي في السنة دي اسمها مهوله انا دي للاسف طلعت مقترن بالغلط صفتهم كلها من الاكاذيب تاني بفضل مستني لجددهم ده هنا يا زميلي بيسبعته من سنه لسنه قولوا في ده قولوا بتيجي من تحت بتسامع بتسمع 16 في المشكله في السنهم ولا انا ولا انا